هلا مرحبا ترحيبة العز والسلطان بحفل الكريم اللي على الطيب طاريه ويا مرحبا واهلين وحيا الله الضيفان وعلى الشاحم والعود الازرق وكاذية جبال بيوت بلحن شِلاه خرافيه أبوك إن ذكرته تكمال فرحة فيك فجمال معانيا ورشولها بالورد والعود والريحان ومبروك في مبروك ودام ما الفرح ضيان وربعك بني الطمح حل العز واهل الشهالة هل الطيب وشلا السيوف شعر وعذاب قوافيه، وأجمل بيوت شعر وعذاب قوافيه، على مرحبا ترحيبت العز والسلطان وحفلها الكريم اللي على الطيب طارية ويا مرحبا وأهلين وحيا الله الضيف وعلى الشاحب والعود الأزرق وكادية بيوت الشعر غنت على اعذاب على جبال بيوت بلحن شله خرافيه، وبوكن ذكرته بالكرم مثل مثلهن على الطيب والفزعه وطنخه عزاويه، كبيرة الهجاوي للمراجل في عشان كبير الهجاوي للمراجل في عشان اميرات زمنها اقبلت شيخه الميدان، ابي العنود ام العريسه فخرها وتكمال فرحة فيك بجمال معانية ورشو هذا الورد والعود والريحان ومبروك في مبروك ودام الفرح ضيان وربعك بني الطامح هل العز وأهل الشاهل الطيب واشلاف السيوف الرهاوية على رج مدح تراحيب، تقاعد تكريم ترقيه نقل وكتابه